Dab si bolo vešelo, bolovešeho biše rozvíjalo suche na zeleno suche na želeno. ej jahoja, ja hoľa biše rozvíjalo suche na zeleno Žele na želenom, žele na bielom, vyšešickým ľudom, Toto to poljubilo, toto kto to polúbilo. Hej, ja uja, vyšešickým ľudom, Toto to polúbilo. Nesanuj cez myka, keď ja nesanujem Svojho jazyka, svojho jazyka Ej, še, ahoja ja, Keď ja nesanujem svojho jazyka Zahrajce hudaci, zahrajce do prasa Tak by mi tancoval, až zo so mnú na trasa Až so mnú na trasa Ej, še, ja, Dal čo vám, a zomrú na dráze.